حضرت حضیفہ رضع الرشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نواز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے حضرت حضیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نواز کی طرف, کو طرف فوراََ متوجہ ہوتے تھے فائدہ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کے طرف متوجہ ہو جانا ہے اور جب رحمت الہی مسائد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ کسی پریشانی کی باقی رہے بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تھی تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی مسجد سے نہ نکلتے اسی طرح جب سورج یا چاند گرن ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر تھے راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اونٹ سے اترے دو رکعت نماز پڑھی پھر ان و ان الرا ج پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اور قرآن پاک کی آیت وسطین و بے صبر تلاوت کی ایک اور قصہ اس قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضا عنہ تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے دو رکعت تباز پڑھی اور اطحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وسطین و بصبر وسلات وبیر اللہ اللہ الخواشین تلاوت فرمائی ترجمہ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خوشبو ہے ان پر کچھ دشوار نہیں خوشبو